ta ra jaz ne znam pet, ta, ta živijo, lepo pozdravljeni v sladki akademiji, jaz imam danes, sem glasbeno razpoložen in to pa zato, ker bomo danes spekli čudovito sladico, ki izvera od naše severne sosede. Uspravljali bomo klasično sledico, ki se je reče Donavski valovi oziroma valovi Donave, mislim, da se lepše sliši. Zdaj, sem korake Dunajskega valčka že pozabil, od valeta je res že daleč, poleg tega nobena ni hotela plesati z menoj, tako da bom zdaj od žalosti šel kar pečti, kaj mu kar Zakaj ni nobena plesela z menoj? Samo šitelj se je hotela plesati z menoj tebi. Maslo sobne temperature stresemo v posodu mešalnika. Pričnemo stepati. Vmes pripravimo sladkor in vanilje v sladkor. Primešamo ga k maslu in stepamo, da postane kremasto. V dveh korakih dodamo jajca in mešamo. Zmešamo moko in pecilni prašek. Dodamo še sol in vse skupaj damo v posodo mešalnika. Dobro premešamo. Masa je zdaj pripravljena taka fina, kremna in bogata, mora biti. Zdaj moramo pa tole da dve tretjini, lahko damo kar v pekač, potem pa eni tretjini premešamo še malce kakava. da bomo še kakšno žlico mleka, tako da bomo razrečili zadevo, zaradi kakava, ker kakava zgosti. Je pa tega da približno 1 kg vse skupaj, ko sem sveštel sestavine, tako da, če vam olajšam zadevo, ene 300 g, si pašparite, ostalo 700 pa kar direkt v pekač. Pekač mora biti pa že obložen z peki papirjem in dobro naoljen. Po pekaču v velikosti 20 x 30 cm razporedimo dve tretjini svetlega biskvita. Pri ostaljemu biskvitu dodamo kakav in malo mleka. Se skupaj premešamo in razporedimo povrh svetlega biskvita. Plasti biskvita sta lepo in enakomerno razmazani, zdaj pa čas, da dodamo višnje. Uporabimo lahko vložene, zamrznjene če imate pa srečo sveže, slučajno pri roke, ko bo sezona, je pa to itak najboljši. Jaz bomo uporabljali vložene, tole zdaj odcedimo, pa izkoščičene višnje seveda, odcedimo in jih preprosto razporadimo po zgornji plasti biskvita. Višnje odcedimo, jih razporedimo po temnem biskvitu in jih malce potisnemo notri v biskvit. Tole zdaj pečemo 25 oziroma 20 do 25 minut pri 185 stopinjah celzija. Vzamemo vanilijev puding, dodamo sladkor, vanilijev sladkor in premešamo. V loncu se grejemo mleko. Za velove donove bomo potrebovali še plast vanilijeve kreme, To lahko naredimo tako, da skuhamo svojo strašičarsko kremo ali pa preprosto uporabimo vaniljev puding kar iz vrečke. Jaz bom danes uporabil slednje. Če delate s pudingom, dejte malce manj mleka, kot je napisano na vrečki navodilih proizvajalca. V našem primeru je to dva zavojčka vaniljevega pudinga in pa 7 decilitrov mleka na mesto litra. Zdaj pa semle dodamo par žlic mleka, premešamo in skuhamo puding. K za puding dodamo nekaj žlic mleka in premešamo. Prilijemo v vroče mleko. Se grevamo in mešamo, dokler puding ni skuhan. in ohladimo. Na tej točki vzamemo maslo, ki mora biti obvezno segreto nasobno temperaturo. To pa zato, ker ga bomo povezali skupaj, zmešali skupaj s to našo ohlajeno kremo. Kremo mora biti torej hladno, če povzamemo maslo na sobni temperaturi. Tako se bo se skupaj najlepše povezalo in najbolj da kar začnemo s tepanjem masla. V skledu mešalnika dodamo maslo in ga rahlo zmehčamo. Postopoma mu primešamo vanilijev puding. Na to pa to plast razporedimo povrh ohrajenega biskvita. Lah ohladimo. Vளோ donave so zdaj v ohladilniku fino je, da se ohladijo osek nekaj polurce naj bo noter, da se gremo ohladi preden jo prelijemo s čokolado. Zdaj bomo pa preprosto segreli 140 ml smetane in vanjo nadrobili še 140 g čokolade. V kozici grejemo smetano temno čokolado nadrobimo in jo prelijemo z vročo smetano. Grobo nadrobljeno temno čokolado prelijemo z vročo smetano, na to jo postimo stati kakšne 2-3 minuti, da se začne topiti, potem pa šele začnemo mešati in dobili bomo tak čokoladni preliv. mešamo in prelijemo česladico Tu naiski do Valovi Dunave, skozi govorim Dunajski Valovi, ampak so Valovi dolave. Poglejte, čudovita zadeva je pripravljena, priporočam vam, da tole postite odstat v hladilniku čez noč ali pa vsaj štir vrce. Zdaj bom pa jaz poskusil tole vnozede, da jo lepo narežemo, če pa vam slučajne rata lahko tudi kar zarežete direkt. Jaz sem pač tako malo ovsidič novek. In, o, oh. peki papir se je strgul. Tako da mislim, da ne bomo van spravili. Tako da idemo kar zarezati, pojest. Ohlajeno sledico razrežemo in postrežemo. Dober tek.